असल दोस्तों मैं मोहम्मद काशि आपकी हिम्मत में हाजिर हूँ आपको कैसे उम्मीद सब कह रहेगी आज हम बनाई मटन बिरयानी दुबई स्टाइल में दुबई में मटन बिरयानी कैसे बनती है तो ये देखें हमने मटन बिरया मटन बिरयानी दुबई में दुबई स्टाइल में यह देखें हमें मटन बिरयानी बनाने के लिए मटन बिरयानी बत्तीस के जी हमने मटन ले लिया है पतीले में ऐड कर दिया है मिसाले ऐड करेंगे बिरयानी के खड़े मिसाले में लेंगे दालचीनी काली मिर्च बड़ा इलाची ایڈ چھوٹا لاچی لانگ ایڈ کریں گے, گے, گے مثالے ڈال دیں گے گوشت میں چمچ لال مرچ پھوٹا ہوا دڑا مرچ جس کو بولتے ہیں وہ ایڈ کر دیا ہے डेढ़ चम्मच हल्दी पाउडर ये भी ऐड कर देंगे एक चम्मच धनिया कोटा हुआ ये ऐड कर देंगे आधा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे नमक ऐड करेंगे चमच। दस के जी पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से घर जाए آن کا جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم کریں گے اچھے طریقے سے اس کو بائلانہ دیں گے اس کے بعد اس کو دم پہ لگائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اور مٹن جو ہے گل جائے چاول ہم نے اٹھتیس کے لے کے بھگو دیے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دوں یہ چاول لے کے بھگو دیے ہیں یہ اسپیشل چاول ہیں پاکستانی باسمتی رائز یہ دیکھیں एड करेंगे अदरक लहसन का पेस्ट पाँच के जी टमा एड करेंगे अब इसको हम दोबारा दम पे लगा देंगे ताकि हमारा गोश अच्छे तरीके से गल जाए दोबारा मैं बताता चलूँ 32 केजी मटन है और 38 केजी जी चावल हैं अल्हमदिल्ला जो बिरयानी में हमने हरे मिसाले ऐड करने हैं उसमें हमने लिए है धनिया और पुदीना ग्रीन चिली लेमन टमाटो और प्रॉन प्याज बिस्म अलहमदल्ला काफ़ी हद तक हमारा गोश्त गल चुका है अब इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल कोकिंग ऑयल डाल देंगे तीन लीटर कुकिंग ऑयल डाल दिया अब इसमें ऐड करेंगे तीन के दही सारा तैयार होने के बाद हम इसको चार पतीले में तकसीम करेंगे गोश को हम चार पतीलों में तकसीम कर लेंगे पानी भी बराबर गोश्त भी अलहमदुल्ला बड़े साथ पतीला ले लें इसमें पानी भरेंगे पतीले में ये देखें हमने तकसीम कर लिया है ریڈ کلر ایڈ کریں گے فوڈ کلر سب پتیلے میں اس طریقے سے ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم آلو ایڈ کریں گے چار چار کے جی آلو ہر پتیلے میں ایڈ کریں گے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے دوبارہ پکا لیں گے کیونکہ آلو بعد میں ڈالیں تو آلو کو پکانا چاہیے ہلکا پکائیں گے تاکہ میں یہ آلو جائے گا مسالے کو میں مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی تو ہم نے گوشت میں آلو ایڈ کیے تھے اور آلو ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب اس کو پتیلے کو اتار لیں گے سیم اس طریقے سے باقی پتیلے میں جو گوشت ہے وہ بھی اس طریقے سے پکا لیں گے کو دم لگانے کے لیے چولہے کے اوپر ایک توا ٹائپ کی شیٹ رکھ دیں گے تاکہ نیچے سے جو آگ زیادہ ہوتی ہے تو وہ ہماری بریانی چلے نہ پانی کافی حد تک تیار ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے لیمن اور پانچ چمچ نمک کریں گے سروس چمچ چمچ میں کو لگا دوں یہ بڑا چمچ ہے پانچ ایڈ کر دیں گے. ہلکا سا اس میں ہرا مسالہ ایڈ کر دیں گے ہم اس کو اچھے طریقے سے بیلنس دیں گے اور ساتھ کے ساتھ چاول بھی واش کر لیں گے چاول واش ہو رہے ہیں الحمد للہ چاول ایڈ کر دیے ہیں پانی کا ہم نمک چیک کر لیں گے نمک برابر ہونا چاہیے ساتھ ہم جو مسالہ ریڈی کیا ہے اس کا بھی نمک چیک کر لیں گے تاکہ دونوں کا نمک سے اللہ حد چاول ابال کھانا شروع ہو گئے ہیں دو تین اچھے طریقے سے اس کو ابال دے کے اور چاول ہم تھوڑے سے نکال دیں گے یہ چاول ہم نے کافی کچے اتارے ہیں باقی جو چاول ہوں گے وہ فل اتاریں گے پھول تیار کر کے اب اچھے طریقے سے پکنے دیں گوشت تھا اس کو ہم نے اس طریقے سے چاول کو پھیلا دیں گے اب اس کے اوپر ڈالیں گے گرین مسالہ اس طریقے سے گرین مسالہ لگا دیں گے सेम ऐसे लगा देंगे सब में चावल बिल्कुल रेडी हो चुका है अब इसके निकालेंगे ये दोनों पतीलों में अब जो चावल रेडी है वो ऐड कर देंगे लड़ कर कर चावल को सेम बराबर कर दिया है है यह वाटर जिससे हम केवड़ा कहते हैं यह किनारे पे लगा देंगे अशुबो के लिए अब लगा। खोल देगे। جی آگ جلا دی ہے پھول تین سے 4 منٹ ایسا جلیں گے اس کے بعد ہم اس کو سلو کر دیں گے کم سے کم پندرہ منٹ کے لیے سیم پروسیجر دوسرے دو پتیلے جو رہتے ہیں ان کا بھی سیم پروسیجر ایسے ہونا ہے جس میں رحرمان کوکنگ آئل لگائیں ماشاء اللہ دیکھیں کتنی پیاری خوشبو آدھا کلو کوکنگ آئل مزید لگا دیں گے اس اس طریقے سے لگا کے دوبارہ دم دے دیں گے चेक पानी को खत्म हो गया हाँ पानी खत्म हो गया चूल्हा इसका कर देंगे बंद दूसरे को बेस तरीके से चेक कर लेंगे یہ دیکھیں یہ آپ کی بریانی بہت ہی زبردست قسم کی بریانی بنی ہے اس ریسیپی کو فالو کریں